Всім привіт, сьогодні зробимо вертушку із мідного дроту, файного окренка із пробок і 4-х лопастного турбодевона на щуку Всім приємного перегляду Відмотаємо трохи мідного дроту Намотаємо 25 мм на нержавіючий дріт клавши листок від зошиту вдвоє, розмічаємо шаблон полістка довжину він буде 30 мм, а в ширину 15 мм далі візьмемо дочечку ламіната і на ньому обведемо наш шаблон лобзиком вирізаємо шматочок латуні 0,5 ставимо на резину далі наш шаблон зверху прижмемо шматочком ламінату пресуємо в лищатах форма полюстка добре передалась вирізаємо Шматочка тієї шлатуні робимо душку для пелюстка. Монтуємо гачок п'ятого номера. вольфрамову бусину її можна замінити на свинцеву на 3-5 грам заводимо дужку в отвір пелістку і монтуємо на каркас відступивши 2 см робимо петлю ринек оснастимо також червоною шерстяною ниткою. Вона треба для стабілізації гріблишні, а також вона додатково приваблює хижу рибу на покльовку. Ось така лайтова вертушка на окуня та щуку, готова. Вага 5,5 грам. За годину до того як зайде сонце за горизонт, вийшов потестувати ближню. Гра в цієї вертушки вийшла сама стабільна, яку я робив. Вона реально заводиться при мінімальному русі. Я її кладу на дно, потім тихенько веду а вона заводиться і стабільно грає за годину рибалки я отримав 5 покльовок і дуже багато пічків з'явилась у мене ідея як можна зробити прямо на нановертушку а пелюсток візьмемо тільки зменшимо в розмірах повинно бути топ якщо вам також це цікаве то напишіть в коментарях Ух. Вертушки <ріст> це добре, але кренки теж зараз добре ловлять у кунів. Для слідуючої приманки нам знадобиться дві кришечки від пляшечки. Вибираємо, ну майже чисто на Далі нам знадобиться легкий матеріал. Це може бути бальза, як у моєму випадку, або поліуретановий шпатель затирачний, який можна придбати в будівельному магазині. Матеріал для кренку повинен бути дуже легкий, щоб в ньому була гарна розмашиста гра. Сточимо кутики. Ставимо всередину і дивимось, щоб все було максимально щільно. Малюнки зітремо, вони будуть зайві. Свердлом робимо отвір під огрузку. Груз на 5 грам. Сода плюс суперклей. Виходить немов пластик. обмажемо швидкою букситкою і склеїмо. зажмемо в струбцинах ставимо мітку в 90 градусів від нашого груза і вибираємо місце під лопатку лопатка у нас буде монетка Садимо на амбоксидку степлюємо отвори під петлі петлі робимо з державіючого дроту 0,8 І садимо їх також на бокситку. Підфарбуємо оченята. Ось такий крейнг у нас вийшов. вагою 16 грам Є одна цікава приманка, про яку мало хто знає. Зараз ми її зробимо. Складемо листочок в четверо. розвертаємо і виходить у нас ось така фігура переносимо на латунь 0,5 вирізаємо вправимо напилком чертимо лінії для загибу свердлимо три отвори в 1 мм по лінії загибу робимо паз відрізним кругом гравера Загибаємо по пропилах. Круглогубцями загибаємо кожний пелюсток в одну сторону Повинно вийти ось так каркас із того ж нержавіючого дроту 0,8 одягнемо груза, можна по 10 грам, 2 штуки ставити Якщо блисню, плануєте вести товщі води або ближче до дна, або по 6 грам, якщо плануєте вести верхній шарах води. Добавимо пір'я, шеї, півня, до трійника І наша приманка готова Перші тести test на жаль клюнула перша нещука а піймав коропа за ноздрю ніколи я ще не ловив коропа за ніс Як говорив мій дідусь, Пантелей Григорович, завжди дивись в очі, риби яку піймав І ти зрозумієш, чи треба її брати, чи краще відпустити Ну що ж, маю надію, що ця підбірка саморобок для рибалки вам сподобала Посилання на попередні 5 залишу в описі, якщо хтось пропустив Дякую за перегляд, всього найкращого